Com demanar la baixa COVID-19 a la meva salut? Entra a l'aplicació de la meva salut i vés a Cites i a Accedir. Després, clica Baixa laboral Símptomes COVID-19. Omple tots els camps. L'alta es generarà de forma automàtica el cinquè dia.